بہت تکلیف ہے قیادت کی لیکن اینڈ میں زبا تو لیڈرشپ ہی ہوگی فلاں الومونی لیڈر جلے گا ریا ری نہیں یہ پرائز ہے چینج نیچے والا نہیں چینج ہوتا برابر والا چینج نہیں ہوتا یو ول برنڈ آپ کو جلنا پڑے گا سر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 سختی بھی نہیں دکھا سکتا میں صرف صبر کر سکتا جب تک اس کا اولاد ہوئے گی نا تینوں پتا چلے گا اور سب سے بڑا شیطان باپ سے توڑتا ہے ایک بچے کو وہ باپ جو پیٹ کاٹ سکتا ہے اور وہ جس نے باہر مٹی چاٹی ہوتی ہے اپنی اولاد اور بیوی کے اس کو اس کا پتر سکھائے گا میں بتاتا ہوں دنیا کیا ہوتی اور تجھے کچھ نہیں پتا, تو ڈگا ہے لانت ہے ایسی علم اور ایسی تربیت لانت ہے ہمارے اس ماضی کے اوپر ہم اپنے بڑوں کی بات نہ سن سکتے قوم بڑی قومیں اپنے بڑوں کو سنتی ہیں بیٹا